Aquest vídeo està patrocinat per Pitzalats.cat, la web de videojocs que menys s'actualitza. Pitzalats.cat és un lloc web d'un grupet de persones que ensenyen coses de la seva vida jugant videojocs. Garantia de confiança assegurada. Recomanada per Parlem de Videojocs. Video editat en Clipxam, un editor de vídeo gratuït.